Wahran <laughs> Wahran قد الشاهد متزوج من عندي أربع وليدات وبنية ومتزوج من الجزائرية عندي ثلاثين عام غربة من هنا في فرنسا وتونسي مولود في نابل وأصل أصيل من تونس من مساكن. كنت شاب طموح نحب الخدمة عندي العطرية حلتها مع الوالد معناها حلها كنت جاتني الفكره الوالده حنتي هي من الوالده نتاعي قالت لي وليدي نحب نزوجك مع خوك راني يعني نحب نتزوجوا فرد ليله مع بعض فانا فقط كنت انا كيفاش تو باش نتزوج ونولي نعمل عيله نعمل وليدات نعمل امراه و حتى معناه حنيتي حبيت باش نهرب قلت لها راني نحب على امراه سمره خشينه عينها زرق قلت خل نهرب شويه شويه قالت لي موجود <تصفيق> وقلت هذه باقي شاده في صحيحه فلهذا انا معناه قلت لابد نشوف روحي الانسان هذا يندراك مشي يعمل صاحب مسؤوليه هذا مش ينجم يقدر عليها ما يقدرش، قلت انا لابد أه نعمل برنامج مع الوالد الله يرحمه، معناها كنت معاه أه كصاحب ودرسنا الموضوع، قلت له معناها راني نحب نمشي، قال لي عاد راني حطيت لك ما أه عطريه حتى من الغاز فيها 60 دبوسه غاز، معناها ما معناها حاجه فيه كابيتال كبير. لكن حبيت نعمل نجرب، قلت له الوالد الله يرحمه، قلت له انت براوي الشاهد. قلت له غدوه يجي واحد مش يحل العطريه من هنا ومش يحل العطريه بعدك من هنا تقول له لا انت متحلش, تحلش عندي ولدي حل العطريه متحلش تقدر يقول لي لا ما نقدرش قلت له انا عندي صاحب صغار عندي مراة عندي صغار ولدي مريض امراه مرتي تحب على مثلا مش تمشي الحجه ما مش تمشي مريضه مش تمشي كذا نقول لك سلفني خمسة تلف سلفني يقول لك لا يقول لي ما نسلفكش عندي وليداتي الأخرى قلت له إذا كان عندك فيه ولدك وولدك كبابلي أعطيني الباسبور ونكون لك راجل إن شاء الله نمشي نسافر ما غير مرأة غير صغار عام عامين ثلاثة وبعد نرجع كان هكا نتزوج هنا نتزوج غادي ما, هذا ما تحبش تعرف على الظروفين لكن كنت له أنا الحق متعربي ما أنا راجل واحد بالمال نروح بالفلوس نروح بالواحد الحمد لله خدمت على روحي نظمت روحي وبعد كتب المكتوب حتى تزوجت هنا في فرنسا وحملت عيله هنا والحمد لله انا كنت ديما في رضايه الله ورضاية والدين الحمد لله الحمد لله هو الإنسان الحكم التعربي كنت أنا ديما الحكم التعربي أول حاجة نضيف ما نيش معناه كل إنسان كل آه نخالط عباد آه لا بالعكس خلدنا على عباد في تونس باهية وجينا هنا في فرنسا نقاو عباد باهية فهم الحكم التعربي وعاونونا شوية كإنسان معناه ما يعرفش نمط الحياة كيفش يمشي كيفاش يصير كيفش يعيش معاش كومش تسكن فهذا الكل اللي لقينا رجال الحمد لله عاونونا والتونسي للتونسي رحمه الحقيقه نتاع ربي رحمه فالحمد لله حتى إنسان معناها تو كيما تعدى عليه تو يجيوه الناس ولا حاجه نقول شوف انا كيفاش كنت حتى كيعاونوني انا يعني نعاون زاد الحمد لله. من كيفاش بدات الخدمه من الاول كيفاش خدمت؟ آه كنت عندي نخدم الحق نتاع ربي نخدم أنا بانتر نخدم الدهن. وكنت اي واحد نخدم معاه يحبني لاني يعني كنت جدي في الخدمه وانسان انسان ثقه ما عنديش حاشاك مغدره انسان انا يدخلني دار ولا لا وفي الخدمه نخدم خدمت مع بطارن اللي يخدموا عندهم ثمانية ديكلاري يخدموا في عباد معناها كان ديكلاراسيون ما يخدموش في ذاك فحتى صارت قصه بعد نحكيها لكم آه هذا الشخص ما نحبش نجبد الاسامي لكن هذا الشخص انا معناها عباره خدمت معاه معناه كيم كيم معناها كيما وحسبني كيما اخو حتى فلوسي معناها نخدم نخبيها عنده وخدمت خدمته في داره وخدمته للشوارع وانا ما شاء الله انسان نحفظ فيسع حتى كنت نخدم خدمة متقنة. هكا علاش يحبوني أني يعني نخدم متقنة و... ونخدم معناها كي نقولوا ستة سوايع ولا سبعة سوايع خدمة نعطي سبعة سوايع ثمانية سوايع خدمة. معناها جدي حتى ساعات يقولوا لي اخدم وحدك في الشنطة. آه بعد الإنسان مكتعرف من الإنسان الظروف معناها تحكم عليه كي تلقاه إنسان آه يعمل شوية فلوس يعمل كذا. وليت نقست عملت رخصه انا وواحد شريك باش نخدم مع الناس وليت نخدم وحدي فناخذوا الخدم انا ناخذوا انتيرير معناها في ولا ناخذ الفسادة ولينا ما شاء الله بعد ما كنا خدام ولينا نخدمه في الناس الحمد لله و يزيد انسان معنا حتى كي نقولوا يخدمنا مع ابطار معنا حتى قورة ولا حاجه يعني حتى كي فيرجنتونا المعنى الحق انا مدين والخدام كل مدين له معايا فهم كي يعمل رينيو في النهار الاول وبريزنت معنا انسان يقدموا لل معنا مال الديار هذوك اللي مش نخدموا مثلا الفساده ولا انتريا وكذا فالنهار الاول لهم تقولوا ما تعطوني حتى ريبونس، ما تقولولي حتى سؤال. حتى الجمعة الجاية. فهما الجمعة الجاية يبداوا ينتظروا فيه كي يجي يقولوا له ما نحبوا حتى خدام خدامة أخرى كان هذوما الناس اللي جبتهم له الناس ما شاء الله. فكنا معنا الناس نخدموا، وإحنا نأخذ الشانتي ما ناخذوش متاع شهر ولا شهرين، نأخذ الشانتي متاع عام، عام ونص، أنا يعني خدمة كبيرة. حتى اخر مرة كلمني الباترون قال لي عادل هز ما شئت من الخدامة وهز ما الماتريال اللي تحب رأنا نخذينا شانتي في لوكاني قال لي رو إذا كان مش نمشي ونعمله روتوش إذا كان نخذينا الروتوش وعملنا حاجة جيدة فاحنا مش نزوزه في اللي بالي وهذا هو معناها بالي متاع إنسان بالي الله يكسبنا إن شاء الله في اللوكاني هذا البالي هو أمير قطر، أمير حماد. معناها كما نحكي لكم شيء شيء للخيال. الحق متاع ربي بدينا هذا في في الروتوش هذا، وبدينا في الخدمة. مشيت أنا وخدام معايا، فهم يتبعوا فينا بالإنترنت، معناها كي إحنا نعملوا اليوم خدمة، هما يعملون بالإنترنت ويبعثوا الأمير قطر. فهذا المدير جوزي. جاء نهار قال لي عاد مش نصورك انت والخدامه نتاعك قلت له لي نصور فانا قلت سي قلت انا معناها مش يقولوا هز الدبش وما حشناش باللوح ما هما يراو السنه وراو كذا فالحق نتاع ربي منه غدوه الحقيقه تفاجات فهذا المدير قال لي قال لي حلف بالفرنسيه قال لي معناها بعثت التصاور نتاعكم وجاوبني قال لي كم يا الناس يتنحاو من قال لنا نحيلو شانطي الباترول الكبير باش تعرف الانسان كي تلقاه يخدم وانا الحق نتاع ربي كي يبدا خدام نقولو حتى الشق الصغير ما تحلوش قال لي نقولو ما سامحكش قدام الله حتى خدمه مدخنه وكانوا يتبعوا فيا بالانترنت بعثوا له معناها تقول شاليو بحالنا انسان يكون جدي في العمل نتاعك واش تحب شنو جدي جدي كوني نخدم خدمه كونو الله هو ورائي ما فماش بطرول ما فماش معناها رسبونساب ما فماش انا الرسبونساب انا الباترول انا نخدم خدمه جيده ما نغشش الناس كما تدين تدان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا انسان هو باش يبدا جد ويحب الناس انت ما تغشش الناس اخدم خدمه ملقنه باذن الله هي تفرض عليه هذاك الانسان حتى يكون ما يحبكش ولا يحبك هنا في فرنسا هنا خدمت حتى في دار اليهود. اليهود هذيا مثلا كي نزوزو آآ خدمولها احنا الخدمة نهار الخميس قالت لنا نهار الأول كي جازت قالت انتم وقت قداش تخدموا؟ قلنا لها رانا نخدموا من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة نص النهار. قالت علاش؟ قلنا لها رانا نمشو نصليو الجمعة. قالت انا نلوج عليكم. قالت راه احنا عندنا بعد الشباط نص النهار ربح بعد نص نهار ما نجموش نخليوك باش تخدم خاطر عندي الشباط. فقلت له احنا ما تفهمين نهار احنا نهار الجمعه احنا نبداو باش نقصلو نبداو باش نروحوا لنا كل حد سي كونتورو سي كونتورو علاش قالت هذا اللي مش ليكم نتوما الصغار شلوم شويه حلوه حطيفا فعلاش؟ علاش هي رات معامله طيبه رات حاجه متقنه رات حاجه أخلاق طيبه المسلمين هذا هو معنى الانسان باش تكسب القلوب باش تزوز القلوب الا بالاخلاق الطيبه كما ينص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا الاخلاق هي كل شيء انسان كان ما عندوش اخلاق ما حتى عنده المال الدنيا عنده كذلك لكن ما غير اخلاق ما يحب واحد بحد ذاتي قلت أنا معناه مش نقعد توا ديما نخدم في البطيمه مش نقعد ديما زعما نقعد هكذا معناه فقلت أنا يزمني نعمل حاجه حتى الإنسان كي يكبر ويعمل حياه جديده قلت أنا كنت الحياه بتاعي هي المطعم علاش ما نرجعش فهذا التخمام جاء معنا من قبل كيفاش الإنسان إن يرجع للأصل معناه كيفاش نقعد ديما في البطيمه. المسلم، التونسي، يا إنسان يرجع للأصل، ويرجع للحياة نتاعو وإحنا توانسه ما شاء الله أذكيام، ما ما شاء الله، ما تونسي الحق متاع ربي وين يمشي يلقى روح علاش؟ لأنه ذكي التونسي، فأنا خممت قلت أنا علاش نقعد هنا فكنت أنا في هذا الحي، عجبني الحق الحي، فكنت باستشارة من كيما نقولوا بيون سلام هما قدم شويه هنا في الحي. فقلت له نحب على رستوران معناها خدمت له لوكال نتاعو وكذا. قال لي انتي حاجه معناها تخدم باتيما فكيف تمشي رستوران قلت له انا الاصل الاصيل نتاعي هو الريستوراسيون معناها نخدم المطعم. ما قال لي حتى كنهار هذاك حتى شيء لكن في بعد نهار ولا جاء قال لي عادل بما في مطعم واستشرت صاحبه قال لي كان تحب تاخذو نتفهم وخلو فالحمد لله معنى بدي هذه كانت البداية وكنت معناه أنا وشريكي فاخذينا هذا اللوكال خدمته معناه, معناه خذيت هذا اللوكال معنى ما شاء الله من لا شيء كان عامين مسكر عملت فيه ترافو وعملت فيه كذا عملنا فيه معنا فونت كوميرس كما بالقانونية وكل شيء وبديت تخدم على روحي حطيته تونسي مطعم تونسي أنا كل شيء هو تونسي وزدت دخلت فيه بيتزا ودخلت فيه لهم أمريكان شوية حتى الفاميليا قلت أنا كي جيني الفاميليا سعي جيوا صغار وجيوني الكبار ويجوني اللوم جي لبي فكل الشواء موجودة كما تلقى صحيان كوسي صحيان تونسي تلقى اللوبيا تلقى سلبانه تلقى الدواره عندي ديميني دواره عندي ملوخيه نهار الجمعه ونعمل حاجه جيده معناها كما نعمل في في البطيمه لكن زاد في الرستورون اكثر واكثر الحمد لله انسان مش يشكر لكن هذا فخر لي ان انا نتقن الحاجه. أنا نخدم انت بيدك تخدم؟ نخدم انا بيدي وما نعمل على الخدمة. هو توا نخدم ونخدم معاهم. حتى كي يجيو لنا الكليونات يقولوا شكو شكون الباطرون نقول لهم انا الباطرون نقول الباترون وشاد الكاس نقول له لا انا ما نشدش الكاس انا نشد الخدمه ونشوف الكليون راحت الكليون حتى ننجح معنى انسان راحت الكليون هي راحتي انا حتى الانسان ينجح في عمل نتاعو ويكون العمل قلت له الفلوس لا شكون تاكل الفلوس مش مشكل معنى الفلوس انا ما نواش نشد الكاس لكن نسهل الكليون يندى فرحان مش فرحان حتى اذا كان عنده حاجه يركله ما انه خاها حتى نصلح ما يكون ولا قال هذاك ماشي تعاود الشيء هذاك اللي عملته ولا قال غلط ماشي يلقى يلزم يتجدد ربما الحاجه اللي لاحظوا هنا انه سر النجاح هذا الشيخ عاد انه انت في نفس الوقت ما شاء الله ديف نظيف كلاس ولكن يتصنف مصنف شعبي لانه فيه الاسوام شعبيه ماهوش يعني كما الاسوام اخرى والناس كل تجي يعني عندك تكنيكال ستوليكات ويجيوا عندك والله صحيح هو بالنسبه لهذا الميدان انا حبيت يكون في ان مرسي مرسي هي بلاد الزوالي مرسيلي مرسيليا هو انسان ما, ما لي بلا كيما ياكلوا وحاجه رمزيه بالسعر فانا حبيت هذا المنهج قلت انا الناس كل تخدم مع كان مع لي ريش قلت خلينا مع الزوالي شكون بيهم الزوالي قلت خلوا أخوهم انا فلهذا أنا خذيتهم معناها بزو... ساعات يجوني الحق نتاع ربي سيرتو مثلا توانسه ولا حتى مغاربه جزائريين يجوني مثلا في ياكلوا صحن في اثنين معناها ما عندهمش فلهذا أنا نقول مثلا نوفيلهم نسربيهم أنا بيدي ونحط لهم حتى ياكلوا باثنين مع بعضهم ملوش حتى الدباجات راهو الدباجات ياكلوها والله ملوش المفيد يمشوا في الحنين ويأكل خاطر اللي هي في فينيس يعني هي بلاد غاليه سي بو صاح كيف يعني انا بلد نحكي لك وانت عملت الاسعار يعني آه آه آه اسعار خياليه بالنسبه لل... لل كان نقول لك على الاسعار الاخرى يحتمل اسعار خياليه نقول لك لأ مثلا مثلا الكسي انا نبيع فيه الكسي ويت كونت وشوا معناه تولي بلا ويت كونت عمل معناه رمزي معناه تنجم تاخذ حوت تنجم تاخذ دجاج تاخذ لحم تنجم تاخذ كسجي ملوخيه تاخذ اي حاجه ويت كونت لكن الأسعار مثلا تبعد تمشي لزومبيطون ولا حاجه مثلا كسي أربعه وعشرين خمسه وعشرين أورو وحده، تمشي مثلا على البحر تو <hesitation> اثنين وعشرين تمشي مثلا حتى في جامبطا هو بعيد 17 أورو، هذا علاش نقول لكم يعني معناه الإنسان يكون هذا الصوم اللي نعمل فيه معناها شبه الخيال سيرته حتى في نيس المعروفة نيس هي بلاد سياحه ومن اغلى معناها اغلى بلاد في فرنسا هي نيس معناها كي تلقى هذه الاسوام رحمه رحمه. الشيخ عاد شنو علاقة مع الخدامه؟ والله علاقتي مع الخدامه انا اول حاجه ما ننظرش علاقه بين الخدام والبترول. أنا في وسط خدام، لأني أنا ملا جيت لفرنسا وأنا نخدم، الحق متاع ربي، وسواء في نخدم في الشانتي ولا نخدم في لهنا، ديما معي الخدامة وديما نعرف نحس اللي يحسوا فيهم، التعب كيما نتعب أنا هما يتعبوا، فلهذا أنا معناها الحق متاع ربي معاملتي طيبة ياسر مع الخدام لأني أحترم الخدام، ونحب الخدام، لأني أنا خدام، أنا من البلاد كنت نخدم، جيت لهنا نخدم. و, و... وفي كل الميدان فيه تعب كما احنا تاع الميدان نتاع البتيمة والميدان نتاع لي ريستوراسيون مش نفس الـ الـ التعب هذا ريستوراسيون تعب نار برده خاطر ما عندناش نهار راحه كيما يقولوا في ديما تخدم مثلا انا نخدم التسعات الخامسه نتاع الصباح نركب الملوخيه صلي الصبح نجي لهنا باش نعمل ملوخيه انا الملوخيه او تعرفها ما تكون نار برده تمشي بشويه شويه فلهذا <hesitation> تقعد حتى التسعة متاع شوف من الخمسة حتى التسعة، وساعات نبدا أنا كيما لي ليميني تسعة أنا نطيب بيدي، التسعة حتى التسعة، شوف قداش من الساعة، وما عندكش نهار راحت، توا عندي سبع سنين في هالحالة غير هذا فيروس تراسيو، الحمد لله أنا عند توا ثلاثين عام ما شاء الله في فرنسا، أنا <hesitation> اللي توا هنا في فرنسا أكثر من تونس. عرفت حق الوالده حق الوالد حق المراه حق الوليدات ولات فما حقوق انسان يعطيها فلهذا هذا الدين والدنيا كما الرايه الرايه نتاع القطار نحي منهم حاجه تحبس الاثنين تحبس فنصيحتي اي مسلم ما يترك دينه وما يترك الدنيا كما كان القطار يمشي على زوج سكات فهذا المسلم يعطي حقوق حقوق الوليدين حقوق الانسان أيوة. حتى حق معناه يهودي حق كريتيان. كل حقوق ما يأخذ حقوق الناس وما في حقوقه يعطي حقوق الناس يأخذ حقوقه ويكون بالدين انسان معناه يكون منهج نتاعو هو الاسلام مسلم المسلم ما يكذب ما يسرق ما يخطف ما فهذا هو الاحترام إنسان يحترم الدين ربي يحترمه إن شاء الله وينشعه بارك الله فيك الشيخ عادل جزاك الله خير. أجر <تصفيق>